UH recover label easy dish. Oh my god. Oh my god. ти, як ролей. На хем, мить на камні стою. На кругом ми в чари сіти зобов'язані. Чи гори гордо, Уже якась своя спокуса, хтось любить руки, хтось любить очі, А я завжди вибив дівчат на вуса І так охоче, і так охоче, Ох, молодість моя не знала в На довгі ночі, гарячі ночі, А ви за силою дії Моє що скажеш мені в противагу, я не покажу у мою вальгалу. Можливо, ти і здобудеш славу? Можливо, ні. ти мною. Тіків від нього немає, хворобу не визнав, він здрав, він мене покохав, вітер, плачнімає, і сонну дібро відібрав, добряче тримає. G